Ось вже і зими кінець, спечимо смачний млинець, почастуємо усіх, їсти скоромно не гріх, хай же буде світле свято, на добро і щастя багате. Весна зиму проганяє, а ми ворога долаєм, не псує нехай життя, йде собі у небуття. Ну а ми будемо жити, пухкі вареники варити, І сметаною смакувати, горі і біди не знати.